Israel is often called the startup nation. I call it the innovation nation. Hi startup nation, how are you? How many startups are there today? Oh yeah. Do you see this graph? The red and orange are the companies that are high tech in Israel. The blue and green are the companies that are all employees in כלומר, הקו הירוק מציג כמה בממוצע מאוויכים 92% הישראלים. במילים אחרות, קטרה הייטק לא באמת מושך אחריו את כל המשק למעלה, וזה בדיוק מה שעולה מהדוח השנתי של רשות החדשנות שמתפרסם ממש היום. חלק גדול מהישראלים עובדים בתעשייה המסורתית, בטקסטיל, במפעלי מזון או בכל סוג אחר של תעשייה. אבל המפעלים בישראל לא מתקדמים בקצב שבו יצאים מישראל רעיונות טובים. חלק מהם לא מצליחים להתחרות בשוק הגלובלי, כי הם עובדים בשיטות מיושנות, ולכן העובדים שלהם מסתקרים מעט. בגרמניה זה עובד אחרת. שם ענף ההייטק קטן, אבל התעשייה כולה מאוד מתקדמת. הפריון של העובדים הגרמנים, כלומר כמה הם מייצרים בשעת עבודה, ממוקם שמינים מבין מדינות ה-OECD. תעשיית ההייטק שלהם אמנם לא נוצצת ומלאה באקזיטים, אבל המפעלים מלאים במאדסים. בטכנולוגיה מתקדמת ובשימוש בבינה מלאכותית. ככה רמת החיים של רוב הגרמנים גבוהה יותר, ולא רק של 8% מהם. איך הם הצליחו לעשות זה? הם עשו הפוך מישראל. הגרמנים הפכו את החינוך הטכנולוגי למקום שטוב לצמוח ממנו, במקום מסלול הסללה מעליב. במקום להזמין חברות זרות להקים חבמות, לסטארט יש להם רשת של מכונים טכנולוגיים שמקשרים בין פריצות דרך מדעיות לבין התעשייה. זה בדיוק האתגר של רשות החדשנות. לבנות את החיבור בין קטר הסטארט לבין יתר הניישן. שיהיה בהצלחה.